اللہ کہتا ان کا ربی کا کتن ہم جانتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم جانتے جملہ بولا شکل دیکھیے ہمارے استاد کہتے تھے جسے حقیقت پتہ چل جائے خاموش یہ عجیب و غریب زندگی ہے جو کبھی کلاموں کا بازار گرم کرتی ہے اور کبھی خاموشیوں کے باپ گرم کر ہے کیا یہ عجیب زندگی ہے جسے خاموشیاں نصیب نہ کیا ہی عجیب زندگی ہے مگر یہ زندگی بڑی دکھوں سے بھری ہے اور اللہ اسے اپنے قرآن میں انڈورس کرتا ہے اللہ انڈورسز قرآن انسان کی زندگی کے بارے میں بھیجا بھی اللہ نہیں ہے اٹھائے گا بھی اس میں سے اللہ پھر زندہ کرے گا انسان کو لیکن سفر حیات یہ لم سے یقون شعیم یقین کا جو سفر ہے اس پر اللہ کہتا ہے ان کا کاز ہوبی کا کتن ہم جانتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تو ایک بڑی سخت میسر تو وہ لوگ جو اس عجیب خیال میں ہیں کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں سکتی مجھے کوئی جان نہیں سکتا میرا کوئی اطراق نہیں کر سکتا میری تفہیم نہیں ہو سکتی میرے من کو جانا نہیں جا سکتا پیپل لونگ وتھ وائی وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے قد تک پہنچا نہیں جا سکتا اس کے من کے دقیق عمیک رمیخ مسائل تک پہنچا نہیں جا سکتا وہ تنہا ہے اس دنیا وہ منفرد ہے اپنے دکھوں تکلیفوں غموں مسائل کر اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں اسے لگ رہا پہنچ جائے گا مگر ان کا ہو نیلا ربی کا کتن